Dragnea, pus în dificultate de judecătorii de la înalta curte, cei au cerut magistracii dezvluirile care îl pot îngropa pe subliniere f PSD. F-ul PSD, Liviu Dragnea, a fost pus în dificultate de judecătorii de la înalta curte în termenul de astăzi. Acești sublinieri i-au confruntat pe Dragnea cu floarea alesu pentru ce merturiile lor erau diferite. Pentru a fi sigur ce afla de vrul, cei judecători i-au confruntat pe cei doi sublinieri i-au pus să răspund în acelea sublinieri timp. Totul a durat o juntate de ori. Floarea Alesu a susținut în faca magistracilor ce l-a informat pe Liviu Dragnea imediat ce afla ce cele două angajate care lucrau sub linierea la PSD nu veneau la serviciul la GASC. Subliniere: i primeau salariu. Ce a avut mai multe discuții cu el despre cele două subliniere: ei ce liderul PSD i-ar fi spus să mai aibă dreptare pentru ce situația se va rezolva, subliniere: i să-i pună la muncă pe ceilalți angajați. Liderul PSD a negat toate aceste acuzații. Ușcinând în instant ce nu a avut nicio discuție cu fosta directoare a GASC. Întrebat de ce tre magistraci dacă liderul PSD a intervenit la ea pentru în înținție a celor două angajate care lucrau de fapt la PSD, Adriana Butorogea în subliniere Ianisa Stoica, Floarea Alesu a afirmat ce Dragnea nu a intervenit direct. Dar ce atunci când i-a spus ce-a aflat ce cele două sunt angajate, dar nu vin la serviciu, el i-a spus să le mai cim până se rezolvă problema? I-a spus ce discuția a avut loc în anul 2008, când i-a a fost informat despre această situație de cetre sub un ier serviciului personal, care descoperise acest lucru. Nu mai era nimeni de fac la această discuție pe care am purtat-o cu Liviu Dragnea. Discuția a avut loc în cabinetul lui Dragnea de presubliniere dinte al Consiliului Judecean. Au mai fost discuții în perioada 2009-2010, sublinierei ultima dată, i-a spus să-i pun pe ceilalți la muncă, pentru ce sunt destui care stau degeaba. Fost vreo patru discuții. Îmi spunea să am răbdare ce situația va fi rezolvată. A declarat Alesu, afirmând ce din aceste discuții a înțeles să nu mai insiste cu situația celor două angajate, a mai susținut fosta directoare a GASP. Alesu a mai spus ce discuțiile s-au purtat pe holul de la sala de subliniere din CACJ, ce imediat după terminarea subliniere din cei, susținând ce de fapt erau foarte mulți consilieri. Dar ce nu crede ceea ce subliniere tia au auzit? Liderul PSD a susținut, însă, în fața magistracilor, ce nu a avut aceste discuții cu floarea sunt. Categoric nu, a răspuns el. Întrebat de cetră magistrat dacă a avut discuții cu fosta directoare a despre situația celor două angajate. În lecturi cu holul de la E, subliniere era din C.J., a spus și imediat după sublinierea din că au fost discuciile, nere. Acel hol era cam cât spațiul sta de aici. După subliniere din. Acolo era o aglomeratie infernal. Nu era spațiu ca doi oameni să pot discut fără să aud nimeni, a afirmat Dragnea. El a mai spus și anisa Stoica, sublinierei Adriana Botorogeanu nu erau misturi. De persoane importante pentru a dezvolta o asemenea poveste, un asemenea scenariu. Magistrații au stabilit un nou termen în proces în 25 aprilie. Procesul, care a început la ora 1000, s-a terminat la această oră, Dragnea fiind audiat timp de aproximativ 3 ore. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a spus, miercuri, la înalta curte de casacie sublinierei justicie, unde este audiat în dosarul în care este judecat pentru instigare la abuz în serviciu sublinierei instigare la fals intelectual, alturi de fosta sa asocie sublinierei de fost asa, socie, subliniere, idefo, subliniere te și ai dgasptele Teleorman. Ce respinge categorit toate acuzaciile care i se aduc, pentru ce se consideră vinovat, ce dosarul a fost făcut în baza unor bârfe la subliniere pric subliniere I.C. este cintadna, na, conform Newsro.